السلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ فور حاضر ہیں اس نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ سے جڑی تو آئے ویڈیوز شروع کرتے ہیں روٹی گینگ کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور کس کے لیے کام کرتا ہے دراصل روٹی گینگ پاکستان کے چند کھلاڑیوں کا گروپ ہے جو مل بانٹ کر انجوائمنٹ کرتے ہیں اور خوب مستیاں کرتے ہیں جس میں شامل ہے حسن علی شتاب خان فخر زمان وہیم اشرف اور محمد نواز اس گروپ کی بنیاد محمد نواز نے رکھی تھی اور اس گروپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں حسن علی یہ گروپ روئس کے دوران خوب مستیاں کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہسب حسیب مذاق کرتے ہیں اور یہ کہیں خوب کھپوں کا شکی ہے پہلے یہ تمام کھلاڑی کسی بھی ہوٹل میں جا کر آرڈر کرتے ہیں اور اس آرڈر کا جو بل بنتا ہے وہ حسن علی ادا کرتے ہیں اور بعد میں وہ سب سے کلیکٹ کر لیتے ہیں حال ہی میں حسن علی نے اپنے ایک انٹرویو میں روٹی گینگ کے بارے میں بتایا ہے تو ہمیں وہ دیکھتے ہیں تو so, جیسے شاداب خان ہے اور بیسیکلی محمد نواز نے یہ سی او ہیں ہمارے اچھا اس کے بعد فہیم اشرف آصف علی فخر زمان میں پھر بیچ میں بہت سارے آتے جاتے ہیں. Uh, جی لیکن یہ آنا یہ پانچ سے چھ لوگ یہ پرماننٹ ہے آپ کو روٹی گینگ کے بارے میں جان کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا